Morjes ajatteli tällä viikolla lähteä liikkeelle tällaisella oikein ikuisuus ikuisuuskysymyksellä, että mikäs himskattista nuorisoa vaivaa. Tähän on aika joukki, koska aina kun tuota, ihmiset tulee johonkin tiettyyn ikään, niin sitten aletaan kauhistelemaan, että kyllä se. Nuoriso on niin kamalaa ja tota, ehkäpä sen takia on niin pitänyt tätä niin ihan tämmöisenä chokkina ja typeränä aiheena ylipäätäänkään, koska sehän ei silleen pidä paikkaansa, jos ää, tota, ajatellaan ää, esimerkiksi hyviäkin puolia, mitä nykynuorissa on niin äh, sehän nyt on selvää, että äh, alkoholia ja, ja tupakkaa ja tämmöistä kylillä rallattelua niin ylipäätään äh, harrastetaan paljon vähemmän, mitä esimerkiksi minun sukupolvi on tehnyt ja sitä edeltävää su sukupolvi vielä enemmän, että kyllähän siis Siinä mielessä, jos katsoo vaikka, että paljonko sitä prenkkua vedetään ja vedetään, miten paljon röykkiä poltetaan, niin kyllähän se on, on mennyt ainoastaan hyvään suuntaan. Toki siis etenkin tupakointiin, niin siihen on valtio aika aika lailla aktiivisesti ollut välissä ohjaamassa sitä käytöstä tiettyyn suuntaan, mutta silti... Täytyy siitä antaa kunnia, mutta se, mikä minusta tuntuu, että nuorisoa vaivaa, on, että kaikki on koko ajan ahdistuneita ja masentuneita. Ja tämähän on ihan tilastollisesti todistettu, että tämä Z-sukupolvi, eli tarkistin tätä videota ennen, niin sillä... Tarkoitetaan vuosina 97-2012 syntyneitä äh, ihmisiä. Eli ne on tota, vanhimmillaan, taitaa olla nytten 26V ja nuorimmillaan 12 tai 11, miten se nyt meneekään. Mutta äh, se on... Niin kuin tilastollisesti todistettu, että he on ahdistuneempia ja masentuneempia kuin yksikään sukupolvi heitä ennen. Ja tota, tää on, on tota, varmasti montakin selitystä siihen on tarjolla. Yksi niistä lienee se, että ää, nykyisessä maailmassa on ehkä vähän liikaakin valinnanvapautta. Eli jos ajatellaan vaikka äh, sata vuotta taaksepäin niin, tota, ja satu synnyt, synnyt johonkin maalaistaloon tuonne, vaikka Kainuun Suomussalmelle tai johonkin, niin eipä siinä ihan hirveästi niitä... Äh, uravaihtoehtoja ollut, että kyllä se oli aika selkeätä niin alusta asti, että mikä sinusta isona tulee. Kun taas sitten nykyään, kun on tapahtunut tällaista positiivista kehitystä yhteiskunnassa, maailmassa, eli oloissa kaikki Pakolliset tarpeet on tyydytetty. On ruokaa ja vettä ja uh, on lämpöä ympäri vuoden. Ei tarvitse tällaisista asioista huolehtia. Niin sitten, uh, ja sitten kun tämä nykyinen tapa kasvattaa lapsia on oikeastaan sellainen... Niin positiivisuutta huokuvaa, että sinusta voi tulla ihan mitä vaan, että vaikka astronautti, tai presidentti, tai tai roskakuski, tai tai, tai tota, kirvesmies, tai ihan mitä vaan. eli siis pointtina se, että vaihtoehtoja on ihan hirveästi, ja sitten kukaan ei käske tehdä yhtään mitään, eli se niin kun oma polku pitäisi löytää itse ja tuota, sitten voi kuvitella siinä, kun on, on tota, peruskoulun 9-luokalla, onko se nyt 15-vuotias siinä, niin sitten pitäisi tehdä, alkaa tehdä näitä päätöksiä, niin Kyllähän se on aika kova palaa, etenkin jos ei ole sattumalta ketään sellaista aikuista lähipiirissä, joka osaisi sitten ohjata johonkin suuntaan. Et se on ehkä vähän liian iso palaa päätettäväksi siinä vaiheessa elämää. Ja tämä on varmastikin yksi syy siihen, että kun vaihtoehtoja on ihan liikaa, ja ää, sitten erityisesti ja sitten ehkä tähän toiseen syyhyn niin sosiaalinen media on ehdottomasti se yksi, jonka on aika vakuuttunut, että aiheuttaa ahdistusta ja masennusta nuorilla, johtuen siitä, että ihmisen Aivot ei ole suunniteltu tällaiseen niin informaatio jonka alla ne jatkuvasti on, koska pitää olla tavoitettavissa 24-7 ja tuota, sitten sosiaalinen media ää, tarjoaa tällaisia ää, esikuvia, kiiltokuvia, siloiteltua todellisuutta. Niin kun ihmiset näyttää parhaat puolensa aina siellä. Mutta sitten onko jollakin sanotaan 13-14-vuotiaalla niin ää, hahmotuskykyä niin kun ymmärtää, että tämä, mitä joku malli laittaa Instagramiin, niin se ei varmaankaan ole se hänen koko elämänsä. Vaan se on just ne uh, parhaimmat hetket. Highlight reel. En usko, että kovin nuori vielä sitä ymmärtää. Ja tästähän aiheutuu aikamoiset paineet sitten, että kun pitäisi se menestykseen yltää. Koska tää on se esikuva. Uh, niin Kyllähän tämäkin varmasti on, on niin sellainen asia, joka aiheuttaa sitten ahdistusta ja masennusta. Mutta, ja sitten sosiaalinen media muutenkin ja erityisesti TikTok on sellainen ää, tuota, kaninkolo, että jos siellä vaikka katsoo muutaman... Ää, ahdistukseen tai masennukseen liittyvä video, niin sitten se koko fiidi onkin yhtä täynnä samanlaista ja se menee tosi synkäksi ja sitten helposti menee omaakin mielialaa synkäksi ja sitten aletaan ylidiagnosoimaan itselle jotakin ahdistusta ja masennusta ja sitten ollaankin terapiajonossa. <tuh> Mutta en ole siis ihan vakuuttunut myöskään, että onko se terapia aina se oikea ratkaisu. Että ää, sellainen tuntuma on, että monesti, ja etenkin jos puhutaan aikuisista ihmisistä, niin he kyllä sisimmissään aika hyvin tietää, että mitä pitäisi tehdä, että tämä asia korjaantusi, mutta sitten eivät vaan sitä saa aikaiseksi ja sitten siellä kalliissa terapiaistunnoissa pohditaan, että saisikohan se asia aikaiseksi, kun se muutos kuitenkin joka tapauksessa lähtee sieltä sisältä päin ja siihen ei useastikaan tarvii mitään 300 euroa per tunti terapeuttia siihen välikäteeksi sanomaan. Ainakin tällainen oma kokemus. Ehkä tämä on junttimainen tai typerä tai lääketieteen vastainen, mutta väitän kyllä, että aika monesti ihmiset tietää sen, mikä heitä vaivaa ja mitä pitäisi tehdä, mutta eivät saa aikaiseksi tehtyä sitä. Ja onko sitten terapeuttisina välikäteen se väline, jonka avulla se asian saa aikaiseksi? No, ehkä joillekin, mutta jos... Ei ole sisällä omaa tahtoa, niin eipä se siitä eteen. Mutta, joo. Kyllä siis nykynuorisoa vähän kyllä voi syyttää siitä, että he ylidiagnosoivat itseään. Elämässä kuuluukin olla vastoinkäymisiä ja vaikeita päiviä ja äh, niin kuin ahdistuneita tunteitakin. Ne kuuluu elämään, ne kuuluu kasvamiseen, aikuiseksi yksilöksi. Että siinä mielessä kaikki, että jos on paha mieli, niin ei se tarkoita, että on jotenkin kliinisesti masentunut. Se on sitten ihan täysin eri sfäärissä oleva asia. Mutta ei se toisaalta helppoa ole, kun Valintoja pitää tehdä koko ajan, ja sitten somea tuputtaa näitä kiiltokuvia, joita sitten tavoitellaan, jotka on epärealistisia jo alkujankin. Tällaiset mietteet nyt tähän sunnuntaihin, ja palataan ensi viikolla. Moikka!